Да да направите крачка назад. Към Съжалявам. Не спирам да ви зяпам. Аз съм голям фен. Голям фен. Седа кариерите от доста време. Визуална кула, това е сувалката мърмота. работа. Приближавам се до Докинг отсък 4. Затварям зривните щитове. Това работа! Имате разрешително за Разбрано край. Честно казвам, нямаме бюджет да, да... покажем и тази част, но знам точно къде е отиваме. Виж това, ще кацнем след. Bad. Е, капитане, тук сме по-рано. Трябва да ви кажа, че е чест. Мислих си, че може би, може би да се помудам или нещо подобно. се да си вземете кафе? Знаете ли, и бирата също е готина. ли на борда на непобедимия две, капитане. Радвам се, че сте тук. Отнеми да вступнеме. Позволете ми да направим една обиколка, преди да тръгнем. Това е моята гордост. Моето бебче е сега вече вашето бебче, но аз я направих. Всяко бебче трябва да помни. Баща си. Биосканиране. Добрето ще на борда, капитане и главени жена. Пригответе се за стерилизация. Първа спирка. уорп ядрото. Сърцето и душата на кораба. Също не сме на 100% сигурни как работи, но не е нужно да знаете как работи нещо, за да го използвате. И когато го намерихме отново, той премина. Всички тестове с отлични лични резултати. Няма да е като миналият път. О, не! Този път, непобедимата, най-накрая ще оправдае името си. Но за всеки случай вградих специална предпазна мярка. Ако нещо се обърка, можем да детонираме тези експлозиви и да отделим уорпиадрот от останалата част на корба. Пьух. Все още не съм срещал проблем, който да не може да бъде решен с експлозиви. И като говорим за експлозиви, главният реактор. Оказа се, че имаме нужда от силата на звезда, за да създадем червейва дубка. Затова създадох и звезда. Та да. Капитане? Бърт. Да, това е Бърт. Той се грижи корабът да не избухне. Следваща спирка е Крейол. Капитане? Колониалистите са подготвени, стабилни и готови за транзит. Системите също работят на 110%, което е малко странно, но излишните усилия никога не вредат. И между другото, не бихте искали да сте будни, когато лорпия дрот удари гъста. Си, си Мредни. Капитане, всички кладни листи са подготвени и стабилни. 100 хиляди души са готови за нов живот. Нека ги закараме безопасно. О, не се тревожи Преди да се усетят, че усъмнат с гледката на чисто нова планета с чаша кафе в ръката. А ти защо не вземеш да им дадеш още повече прозорци, Е, може би ще да го направя. И тогава някой може да оцени естетиката ви. Освен това, какво може да се обърка с екипаж като този? И е се готов да подпали. Не затревожете, капитане, никой астроит няма да ни се изпречи. Разчитайте на това. Ей, кажи се! Извинявам се. О, oh, не, капитане, хвани ме! Uh Навигацията -huh! е онлайн, капитане. Вигателите изглеждат добре, капитане. Освен ако не е, а ние няма как да знаем, докато сме в хибернация. Изглежда добре, всичко е отчетено. Готов ли си за новия си дом, капитане? Е, поне това, което е останало от него. Само кажете думата. Само се опитайте да не ги вълнавате прекалено много, капитане. Знам как вашето да реч може да влияе. Основното ядро е включено. Отваряне на червя бътупка след 30 секунди. Целият персонал докладва за навчаченията ви края оболч. Всичко наред, капитане. Аз... У, сигурен съм, че ще довършите речта си като пристигне. О, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, и забравих да спомена. Не е проблем разбира се, но точно при да заспите бъдете абсолютно сигурни, че не сте... Червя бътупка се отваря след 10, 9, 8, 7, 6 Грешка Грешка Грешка Грешка Две е, Налична актуализация на софтуера Искате ли да рестартирате, за да приложите тази актуализация? Реализация на софтуера завършена. Добро, утро капитане. В момента сме гръжка. Години в нашето пътуване. Кафето е на път. Текущетото -теку -теку на кораба е... Катастрофа. Имициализиране на авария. Има и Протокол. 밑에 뭐 찾았습니까? 네. 괜찮습니다. 우리가 그 일주일째에 자추어 로봇을 내렸습니다. 교외 지역가 스위고브 오토바이.